كرمو دايرات في الدور انا كتر خير نولت حضور انا بلعب فرصه وعالمسطور ويع المالي انا وجيب ماضور مش فرق الكعب ده فرق الفوس عند الخامه متريا ورومي اتفبرك زي مصارعه رونه بهبه بشوط مهد دور مهد الدور تلاميذ عيش الدور علي مين سابقى الجلبه متمين اه شفنا كتير كزاكيه محدش زي مسورين حدد بها واشد فيه لساني سلاح وحبر ده كنزي يقولك موزي من صغر انا اوجي زميلي بترك انا نومي بخش في ايدي الكومي وبس على بسد ديوني زميلي انا سالم كوني خالي من اي فك هومي وابعد لك مجنح تومي مفرز وبسد بطولي يا ولد الحاره صنطر اي عصابه شاقي القاضى أنا في حبه غاجه طبعا وعمر ما نبناش غير الاراء سوق عطاله ضع حمضانه اي عصابة شايل قطار اقعنا في حبة غاجة طب وعمره ما نبناش غير القرف سكعة ضالة ودع حمضانة ارجع بالزمن واختار مية يا مخي وعلي كانوا فيه نتراميت وسطنا بسأل نفسي كل ليلة ليه عملت كل ده صوت ضميري بفواني كل ليلة على ده على ايه نهزن تاني علي وستي دولة محدش هيفوه فيك بس تفكيرك الغلط وستي دولة ابعد عنهم دي اشار صحبت نفسي اغطار ابعد اشيري الي صاره مكسب ليا الاخصار ابعد عنهم دي ابعدوا سير اللي صاروا كسبني ولا خساره دايره كلها كد زي فعودك بنت مزيف في مالي دوم قوم الوحده يكونك بس روح عملنا لصوتك ميت تجيب مع بايب تعفنوا على قد لقيت حجمك يا دوب احسن من كل اللي غلّ فيك يلا غور يلا غور يلا غور يلا غور, غور غلّ فيك مش هشبك يلا غور